I denne filmen skal vi se på hvordan vi sätter in ikoner og 3D-modeller i Word. All først, gå in i Word-dokumentet stå der du har tenkt å sette inn ikonene med innsetningspunktet som står og blinker. Så går du på skillekort Sett in och så har vi et valg som heter Ikoner. Klikker på den, da ligger det masse forskjellige ikoner her inne, men det er også litt begrenset. Det jeg skal gjøre nå er å sette inn en rosende bemerkning til elevene mine som har gjort en god insats og da kan jeg for eksempel søke etter ordet, ordet pokal, og så får jeg fram det. Vit også at det finns en del forskjellige valg nedover her. Hvis jeg går for eksempel på feiringer, eller hvis jeg går på hjem, kjøretøy og så videre, her finns det mye forskjellige valg. Jeg velger i dette tilfellet å sette in en pokal, trykker på den, og så trykker jeg på Sett in. Da får jeg in denne pokalen, og etter det så merker dere nå at oppe på toppen her har det nå kommet fra muligheten til å på linjen for format. Når jeg trykker på den, så kan jeg for eksempel gå in og så kan jeg velge at denne pokalen den skal være grønn. Hvis vi nå skal gå in og se på tilsvarende for 3D-modeller, så går jeg in på «Sett in og her går jeg in på «3D-modeller». så her er det mange forskjellige temaer som det kan gå gjennom, og man kan skrive en del søkeord. Når jeg gjorde dette her, så var det bare mulig å skrive på engelsk. Vi skal sette in et bilde av et hjerte. og da får jeg inn mange forskjellige hjerter. Og det dere kan se her, det er at det er litt forskjellige. Hvis du ser på den, er den bevegelse på den, både på den og den, og det betyr at dette er en animasjon. Så hvis jeg velger den, og velger Sett inn, så vil jeg se et hjerte i bevegelse når jeg setter inn dette. Vil du få åretens skyld også vise den andre hvis jeg går på Sett inn, 3D-modeller, skriver igjen inn hardt, så kan jeg velge dette ikonet, og velge Insert. På begge disse tredje ikonene så har jeg et sant roteringssymbol inne i midten. Mens dere ser fnottene rundt bildet, og vi går inn og trykker på dette roteringsikonet, så kan jeg rotere figuren i den posisjonen jeg eventuelt ønsker den å ha den på. Disse 3D-modellene kan jo være ordreite, men det kan også være litt slitsomme, så her er det mulighet til å på pause hvis man ønsker det.